طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعين الأعزاء كثيرات من النساء يلبسن الملابس الضيقة أو القصيرة أمام أخيها وأبيها ولا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاها عن فعل ذلك فعورة المرأة أمام محارمها جميع بدنها ما عدا ما يظهر داخل البيت من الوجه واليدين والقدمين والرأس والشعر والعنق أما لبس الملابس الضيقة فإن كانت شديدة الضيق مثيرة للفتنة فهي غير جائزة وأما إن كانت يسيرة الضيق لا تثير الفتنة فلا مانع منها أمام المحارم ما دامت العورة مستورة فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته رضي الله عنها بعبد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك فلا يجوز للفتاة أن تظهر أمام أخيها بالملابس الفاتنة التي تصف الجسم لأن هذه الأجزاء من الجسد لا يجوز النظر إليها فلا بد من سترها ومن شرط الساتر للعورة ألا يصف ولا يشف ولا يجوز لبس العاري من الكتفين أو القصير إلى حد الركبة قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المسجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات قال ابن عبد البر رحمه الله فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة فالمرأة التي تلبس العاري أو الضيق من الثياب ولو أمام النساء قد عرضت نفسها أن تكون من هذا الصنف الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فتستر بعض بدنها وتكشف بعضه الآخر إظهارا لجمالها ونحو ذلك فهن كاسيات من نعمة الله تعالى، عاريات من شكرها، فيشترط في لباس الرجل والمرأة على حد سواء، ألا يصف ولا يشف، فلا يكون ضيقا يبدي حجم الجسم، ولا شفافا يصف لون البشرة، وقد كان عمر رضي الله عنه يقول، لا تلبسوا نساءكم القباطي، فإنه إلا يشف، يصف، فلا خير في امرأة تعرض نفسها للعن، فإن الأمر ليس بالهين قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات فكان هذا يقال لخير زمن بعد زمن الصحابة فماذا يقال لنا نحن الذين نرتكب الكبائر والموبقات المهلكات؟ ثم نحن نظن بأنفسنا خيراً وننتظر الفردوس الأعلى اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا الله هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين